असलम बिबर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आप सब लोग बात होंगे और आज मैं आप लोगों के साथ जो एक प्रॉब्लम शेयर करने लगा हूँ वो है लिनोव थिंक पैड लैपटॉप है टी इसका कीबोर्ड इशू कर रहे है, इसका कीबोर्ड को रिप्लेस करने का मैं आज आपको तरीके बताऊँगा और रैम अपडेट करनी है आपने एस अपडेट करनी है तो वो कैसे होगी सबसे पहले हम इसका बैक कवर खोलेंगे بیٹری کو نکال لیں यह बैक कवर इसका ओपन हो गया रैम आपने अपडेट करनी है एस एस जो भी है आप इजीली कर सकते हैं अब हम की बोर्ड को निकालेंगे نکال لیا یہ دوسرا کی ہم میں منگوا رکھا ہوا ہے یہ اب ہم اس کو لگائیں گے <coughs> <tonguehui> <ceux=# unitation> तो व्यूवर ये था इसका सिंपली आपको तरीका बताने का यह था मार्क आपका अपना लैपटॉप अगर है तो उसमें कोई इश्यू वगैरह आ जाता है اس کی ریم اپڈیٹ کرنی ہے یا اس کی آپ نے ایس ایس جی اپڈیٹ کرنی ہے یا پھر اس کا کی بورڈ کا ایشو ہے یا پھر بیٹری کا تو آپ اس کو ایزیلی آپ خود اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت آتا ہوں اچھا تو یہ ویورز کی بورڈ چینج کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتی ہے اس میں سب سے زیادہ یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے کی بورڈ کو آرام سے اور سکون سے نکالنا ہے کیونکہ کی بورڈ کے لاکس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو بہت احتیاط سے آپ نے اس کو اس میں سے نکالنا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے کی بورڈ کی سٹرپ پہ دو لگی ہوتی ہے ایک نمیرک کی علیحدہ سٹرپ لگی ہوتی ہے اور الفاپیٹ کی علیحدہ سٹرپ لگی ہوتی ہے اس کا یہ تھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ نمیرک کام نہیں کرتا یا کچھ اس طرح کا ہے اس کا جو کنیکٹر وغیرہ ہے وہ آپ دیکھ لیں جو اس کی کیبل جہاں پہ لگی ہوتی ہے سٹرپ اس سٹرپ کو چیک کر لیں اس سٹرپ میں کاربن وغیرہ آنے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ اس لیپ ٹاپ پہ ٹی فائیو اس میں آپ جو ریم اپ گریڈ کر سکتے ہیں ٹو سلارٹ ہوتی ہے ریم کی اس میں آپ 16 16 جی بی کی دو ریم لگا سکتے ہیں 32 جی بی تک یہ سپورٹڈ ہے اور اس کے علاوہ اس لیپ ٹاپ میں بیٹری ڈیول بیٹری کی آپشن ہوتی ہے ایک بیٹری اس کی جو ایکسٹرنل لگی ہوتی ہے جو بائی کی طرف جو آپ نکالتے ہیں دوسری اس کی بیٹری جو ہوتی ہے وہ اس کی انٹرنل لگتی ہے اگر انٹرنل کسی لیپ ٹاپ میں نہیں لگی ہے تو آپ اس کی انٹرنل بھی لگا سکتے ہیں جس سے یہ اس کی بیٹری کا بیک اپ زیادہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اس میں SSD 2.5 یہ بھی آپشن ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں SSD اور ہارڈ ڈرائیو میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ ڈرائیو کی اسپیڈ سلو ہوتی ہے اور SSD کی اسپیڈ فاسٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لیپ ٹاپ کی پرفارمنس میں بڑا فرق پڑتا ہے اس لحاظ سے آپ اس کو چیک کر لیں اگر اس کے سلو ہو ہارڈ ڈرائیو لگی ہو یا جو بھی ہو تو اس میں SSD کی آپشن ہے 2.5 کی SSD ایس آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس لیپ ٹاپ کے جب کی بورڈ اگر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کی بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے الفابیٹ بھی پراپر کام نہیں کر رہے یا وہ الفابیٹ کام نہیں کر رہا تو اس کا کچھ بھی سٹرپ آپ چیک کر لیجیے گا سب سے پہلے کہ سٹرپ چینج کرنے سے بھی یہ سٹرپ کے جو کاربن وغیرہ آنے کی وجہ سے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ چیک کر لیں اگر وہ سٹرپ میں صفائی وغیرہ کر کے صاف کر کے اس کو سٹرپ کو دوبارہ لگائیں گے تو اس میں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کی بورڈ کام کرنا شروع کر دے جو اس میں نارمل جو ایشو ہوتا ہے وہ یہی والا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کا تہ دل سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو پسند کیا پروموٹ کیا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئرنگ بھی کی اور کئیوں کے مجھے کمنٹس بھی آ رہے ہیں میں آپ سے یہ معذر کرتا ہوں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے کاموں میں بیزی ہوتا ہوں جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو پراپر آنسر نہیں دے سکتا تو اس میں جو میرا واٹس اپ نمبر میں کئی ویڈیوز میں وہ لنک کیا ہوا ہے اس میں میری ویڈیوز میں وہ آگے بار شو ہو رہی ہوتی ہے اس پہ میں نے واٹس اپ نمبر بھی دیا ہوا ہے اگر آپ کو کوئی اس طرح کا ایشو ہے تو آپ واٹ واٹس اپ سے مجھ سے کنیکٹ کانٹیکٹ کر لیں تاکہ اگر کوئی بھی ایشو وغیرہ ہو رہا ہو یا کچھ اس طرح کا پرابلم آ رہی ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کریں میں آپ کو اس کا ریزولیشن جو بھی ہو سکے تھوڑا سا میں بتاؤں گا اور اس کے علاوہ نیکسٹ میں اور بھی میرے پاس جو بھی ایشوز آتے ہیں یا جو بھی چیز ریپلیس ہونے کی ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر بھی کرتا رہوں گا اور اس کے بعد ابھی میں پرنٹرز کی گراریوں وغیرہ کے سیٹ کے جو ٹائمنگ وغیرہ ہوتی ہے بعض پرنٹروں میں یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ وغیرہ ہوتی ہے گراریوں وغیرہ لگانے کا طریقہ اور اس کے لاکس وغیرہ اور اس کے اسپرنگ وغیرہ لگانے کا طریقہ یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں آپ لوگوں کا دوبارہ سے تہ دل سے مشکور ہوں کہ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ